Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Hunal Trade Részvény Társaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közösen élet és ember ismeret fejlesztőképzésén vagyunk. Én Zsonke Erzsébet vagyok, a PPH egyik vezetője. Én Tóth Ferenc vagyok, PPH egyik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseinket. Remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól és nemtől függetlenül. A PPH előtt én természetgyógyászként működtem, már a viszont PPH szervezése a főtevékenységem. Rákóczi-falván élek, párkapcsolatban. Azért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert már nagyon sok helyen tanultam és alkalmaztam azt a tudást amit megszereztem önmagamra volt elég de nem tudtam sok mindent jól kezelni élethelyzeteket PPH-nál 5 éve tanulok és itt valóságos tudást kapunk alkalmazási technikákkal és személyes segítséget a vezetőnktől amit sehol nem kaptunk azelőtt Fizettük a tanfolyamot, elvégeztük, senkit nem érdekelt, hogy tudjuk-e alkalmaznia vagy sem itt Szedlacsik Miklós segítségét bármikor lehet kérni, minden tanítványának segít időt, energiát nem kímélve, és mindig olyan megoldásokat kapunk, amivel tényleg tudunk segíteni magunkon, csapattagokon, egymáson nagyon hálás vagyok a Teremtőnek, hogy itt tanulhatok Szedlacsik Miklós mivel egy komplex rendszert állított össze itt minden megtalálható ezt megtapasztaltam saját életemben és a csapattagjainknál is a Nyílt Akadémia ember és életjobbító képzései által az életemet ö, minden területen sokkal jobbá tudtam tenni vagy teljesen rendbe tenni nem csak önmagammal a családommal és a csapattagokkal együtt enélkül a tudás nélkül nem tudtam volna elérni azt sem hogy önmagamat reálisan lássam, most van a személyiségfejlesztőkócs, a személyiségfejlesztésű tudása. mindenkinek szüksége van amíg önmagunkkal nem vagyunk tisztában sem az életterületeinket sem másokkal nem tudunk megfelelően kapcsolatot teremteni és élni hát pár szót én is szeretné magamról mondani foglalkozásom alapvetően autószerelő alapszakmám még jelenleg szivattyugépészként dolgozom de a pph nekem is a első helyen Rákóczi falván élek párkapcsolatban élek azért kezdtem a nyílt akadémiánál tanulni mert tulajdonképpen én is természetgyógyászattal kezdtem és valahogy mindig éreztem hogy nekem ez nem ez a feladatom, nem ez a célom, tovább szerettem volna lépni és itt a PPH-nál tanáltam meg azt a lehetőséget ami úgymond minden téren, mind alkalmazástéren mindent megadott számomra, ugye hogy én nagyon jó szervező vagyok mert én egy embert kétszer bírtam behozni, ez saját magam voltam, ugye elkezdtem én is 6-7 évvel ezelőtt és tulajdonképpen az volt az első benyomásom, hogy hát én ezt már mindet tudom. Nekem nem mond Miklós újat. És valamilyen szempontból kicsit el is vit utána az élet, és abba hagytam. És rá kellett jönnöm, hogy az a tudás, az ami nekem van, az semmit nem ér, ha nem tudom alkalmazni. Ez olyan, mintha elolvasok egy karatekönyvet, és attól még nem fogok tudni karatézni, de itt a PPH-nál megtaláltam Szedlacsik Mikros személyében azt, aki el is tudja magyarázni a tanításra, amiket tanultunk, hogy lehet alkalmazni, hogy tudunk fejlődni. És nagyon sokat változott az életem minden területen ezáltal. Lényeg az, hogy visszakerültem, mert az alatt a két év kihagyás alatt nem találtam semmi jobbat. Ezt nektek is csak mondani tudom, hogy biztos, hogy nem találsz jobbat. Lehet, hogy egy bizonyos területen mindig találsz megfelelő. Magyarázatokat a dolgokat, de ez nem fog előrébb vinni. Mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkocs és boldogság specialista szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Előadónk egy olyan vezető, akinek a tudása, a képességei és főleg a tapasztalati, tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy még, mind, euh, még miben egyedülálló a vezetőnk, arra jutunk, hogy a vezetésével négy területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót, úgy, hogy azokból kettő teljesen ellentétes indíthatású. Vezetőnk az egyetlen személy a földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legfőbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja. Bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejön, létre kell hoznunk az elnyomásmentes aranykort. Vezeténk küldetése az aranykor, és az emberek lelki fejlődése olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessünk az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkocst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Remélem mindenki jól hall jól lát, jelenlegi biztos szerintetek mit hisznek az emberek a jelenlegi világunkra? Hm? mit hisznek? mi van most? milyen világ van most? mit hisznek? vírusos világ? Mindenki várja a jobbot, ami nem jön. Tehát szerintetek mennyire látnak át az emberek azon a szitán, amit elé tesz, eléjük tesznek. De egy szitát raktak volna az emberek elé, nem? Maszal. és ők látják a szitát de ami a szita mögött van tehát ugye egy szitán át lehet látni de ami a szita mögött van azt nem látják, nem? tehát mint mondok egy nagyon egyszerű dolgot ugye amióta te élsz meg bárki aki élő ma ezen a bolygón él minden megnézheted, visszamelőleg ezért jó az internet, megnézheted mindig volt járvány novembertől kezdődően de az nem azt jelenti hogy ki is jelentették hogy hú mekkora járvány van de ha megnézed a számadatokat a múltban, nem a mostanit, a múltban akkor láthatod hogy egész évben volt járvány, amit akkor úgy hívtak, hogy influenza járvány. Tehát egész évben, de nem járványszerűen, mert ugye a járványnak megvannak a kritériumai, hogy hány ezer emberből hány betegnek kell lenni, hogy kijelentsék, hogy járvány van. De egész évben voltak influenzások. Mióta élünk, bárki itt a bolygón él, az egész évben, egész minden nap gyakorlatilag volt influenza járványos emberke, aki nem biztos, hogy járványnak nevezhetjük, hanem inkább azt mondom, hogy influenzás emberke. És akkor, ha megnézed a az adatait a múltban az influenzának meg esetleg a mostani ki tudja minek amit lehet hogy úgy lehetne mondani leginkább hogy pandémiának megnézed az adatokat és furcsa mód nagyon hasonlóak tehát utána nézhetsz a google hogy milyen múltbéli influenzás adatok voltak egész évre vonatkozóan összetudott hasonlítani a mostani pandémiás adatokkal, a tavalyi pandémiás adatokkal is furcsa módon egyezőségeket látsz. de mindenben, most én nem világadatokról beszélek, most magyar adatokról, de bármelyik országban ahol közöltek ilyen adatokat már pedig Magyarországon közöltek lassan évtizedek óta utána lehet ezeknek nézni például megnézheted a tavalyi pandémiás adatokat például most vagyunk november közepetáján megnézed a tavaly november közepeli táji pandémiás adatokat és szinte egymásra lehet helyezni a két grafikot sőt megnézed az influenzás előző adatokat, a 19-18-17 akármit szépen a grafikonjai szinte egymásra lehet helyezni a tavalyi, tavaly előtti adatokkal kis nem hiszed járj utána, meg tudod nézni, ne higgy nekem csak én úgy vagyok én nem hiszek azoknak az adatoknak amit mond a média én szeretek mindennek utána nézni ha te mondasz valamit azt se hiszem annak is ha lehet utána nézni utána nézek, érted? és te is nyugodtan utána nézhetsz dolgoknak hogy vajon úgy van-e ahogy állítják vagy esetleg van benne egy kis elcsúsztatás, csúsztatás vagy akár nagyobb csúsztatás na most például a tavalyi adatokat meg az idei adatokat tehát a járványügyi adatokat megnézed ugye nálunk más járvány most már évtizedek óta nincs, ilyen influenza tehát léguti megbetegedésekkel kapcsolatos járványokról beszélhetünk hála Istennek más típusú járványok már Magyarországon évtizedek óta nincsenek és ha léguti megbetegedésekkel kapcsolatos járványokat szépen megnézegeted például a tavait meg az ideit már meg lehet nézni például a koronavírus.gov.hu-n vagy mit tudom, common, vagy mit tudom én, lényeg az hogy van ilyen ugye adattál és megnézed és akkor azt látod hogy a tavalyi év meg az idei év az nagyon hasonló egymással pedig a lakosság 60%-át beoltották ez ellen a járvány ellen magyarul 60%-kal alacsonyabb adatoknak kellene lenni hol vannak az alacsonyabb számok? kérdezem én sehol, azt mondják hogy azért nincs mert a 40% még nem oltatta be magát de akkor is a 40% nem tud háromszor annyi adatot produkálni érted? de még kétszer annyit se. tehát az azt jelenti hogy 60%-kal alacsonyabbnak kellene lenni a számoknak de a számok azok szinte majdnem pontosan a egyezőek a tavalyi adatokkal hogy van ez? kérdezem drága egyetlen média hogy van ez? nincs itt valami átverés? kérdezem én hol vannak a kisebb számok? Hm? és akkor lehetne még ezzel kapcsolatban mondani dolgokat, de én csak annyit mondok hogy gondolkozz hogy ne hagyd magadat mindennel megetetni, oké? Okay. ne higgy el mindent amit neked mondanak, most tök mindegy hogy a média vagy a szomszéd, teljesen mindegy vagy akár a párod teljesen mindegy, nézz utána, nekem mond valami hírt a nejem Fogok és utána nézek, ahogy nem tetszik neki hogy miért nem hiszem el de hát úgy vegyek vele hogy miért nem nézhetnék én utána? kim tiltja azt meg nekem hogy én utána nézzek annak? hát a nejem se tilthatja meg nekem Úgyhogy ezért utána szoktam nézni, valaki mond valamit te utána szoktál nézni hallasz valahol valamit, utána szoktál nézni, vagy elhiszel mindent amit az emberek mondanak, vagy akár a, a média mögött nem emberek vannak véletlen? Hm? azt nem emberek mondják, ugyanúgy emberek mondják és a média mit gondolsz? a médiában lévő híreket az összeset, nyilván a fősodrású médiáról beszélek most szerinted hányan szerkesztik? ha ezer ember szerkezti az összes hírt akkor sokat mondok na most az ezere magyarországi hírekről beszélek természetesen na most ha megnézzük a lakosság lélekszámához képest az ezer ember az hány százalék? azt mondja hogy a százezer a lenne az egy százalék vagy a tíz hogy van? nem az 1 millió a tíz százalék, a százezer az egy százalék, a tízezer az 0,1 a a, az ezer az egy század, tehát egy század százalék tehát az egy század százalék véleménye hiszel akkor ugye kérdeznék még az egészségügyben dolgozik pár tízezer ember az országban. Azoknak a főmuftis vezetői, hát nincs ezer ember. Tehát még a 0,1 század százalék sincs a főmuftis vezetők, és mindenki rájuk hallgat. Azokra, akik hipohanderek érted? rettegnek a betegségektől azokra hallgat a világ akik rettegnek a betegségektől egészséggel kezdtünk el foglalkozni 2005-ben és megfigyeltem hogy akik egészséggel foglalkoznak, tök mindegy hogy most gyógyítással foglalkozik vagy Egészség termékekkel foglalkozik. Azoknak a nagy része képzelt beteg. Hippóandár. Ami azt jelenti, hogy retteg a betegségtől. Érted? És azokra hallgatunk, akik rettegnek a betegségektől, ez agymenés. Érted? és a világban az összes országban most azokra hallgatnak akik rettegnek a betegségektől, érted? eddig nem fogadták el évtizedeken keresztül a tanácsaikat most tavaly óta csak az számít hogy az egészségügyi vezetők mit mondanak, semmi más nem számítanak a múltbéli statisztikák, az nem számít nem számít az összevetés, az nem számít egy számít, hogy az egészségügyi főmuftik mit mondanak és két dolgot tudok elmondani az egészségügyi főmuftikról Azt, hogy félnek a betegségektől és mivel félnek elnyomják az embereket, tehát elnyomók minden félelemben lévő ember a környezetében lévőket elnyomja méghozzá a legtöbb burkoltan nyomja el, nem nyíltan tehát mi jelent a burkolt elnyomás? azt jelenti hogy az adott személyeket nem vagy az adott szemét nem közvetlenül nyomja el hanem egy másik személynek mond arról az illetőről rosszakat tehát burkolt rossz akaró. és az egészségügyi főmuftik mintha burkolt rossz lennének de miért? egyébként ha nem félnek nem így működnének mert hát segítő tevékenységben vesznek részt tehát magyarul ugye segítenének az embereknek, de mivel félnek? mert félnek a betegségektől, mert kik találkoznak a leginkább betegségekkel? nyilván ők <tos> és nyilván a vezetőknél az összes adat koncentrálódik a betegségekkel kapcsolatban meg valószínűleg fiatal korában még lehet hogy ő is gyógyított közvetlenül tehát ők találkoztak a legtöbb beteggel és ezért kialakult náluk egy félelem, egy nagyfokú, egy felfokozott félelem a betegségekkel szemben és ezt a felfokozott félelmet bármilyen ember úgy kezelné le tehát ha benned felfokozott félelem lenne, úgy kezelnéd le, hogy elnyomnád a környezetedben lévő embereket, akire hatással tudsz lenni tehát egy félelemben lévő ember minél nagyobb hatalommal rendelkezik annál több embert nyom el burkoltan nem nyíltan, mit jelent a burkolt? a burkolt azt jelenti hogy a segítség köntösébe mutatkozva elnyomja az embereket, mit jelent az elnyomás? az azt jelenti, hogy előidézi, hogy az emberek ne érezzék jól magukat a bőrükben világos voltam tehát még egyszer mondom, az elnyomás azt jelenti, hogy az elnyomó előidézi hogy azok a személyek akikre hatással van, azok ne érezzék jól magukat a bőrükben és most mintha ez folyna a világban, nem? vagy rosszul látom hogy vannak itt nagyon félő vezetők, egészségügyi vezetőkre van szó akik most hatalmat kaptuk, kaptak a kezükbe és és mivel nagyon félnek ezért elnyomják azokat az embereket akikre hatással vannak tehát mondok egy példát, érted? tömegesen azt szeretnék hogy az emberek maszkot hordjanak, nem tudom tudjátok-e hogy a maszk Ázsiában már régi keletű, olyan évtizedes dolgok tehát amikor az ázsiai embereket videózzák és itt Európában híreket mutatnak az ázsiai emberekről akkor az ázsiai városok egy jó részében például Kínában a nagyvárosokról van szó tehát ugye évtizedek óta a smog miatt hordanak maszkot nem a vírusok miatt, a smog miatt tehát a szmog miatt nem a városokban, hanem a ipari városokban mindenütt Japántól kezdve Kínán keresztül minden kelet, tehát keleti országban ugye az imént felsorolt országokban, de szerintem máshol is tömegesen hordanak maszkot az emberek de nem most kezdték, nem a Covid-dal hanem évtizedek óta mondom a szmog miatt na most amikor vírus van vagy baktériumok vannak főleg egy ember szervezetében és fölvesz maszkot akkor a baktériumot az beleheli a leheletével a maszkba na most ha bennünk tartózkodik a baktérium akkor az immunrendszerünk lekezeli hiszen van egy immunrendszerünk de a masznak nincs immunrendszere furcsa mód az embernek van immunrendszere a masznak nincs immunrendszere de a baktérium mivel élőlény az szaporodik a vírus az olyan környezetben nem szaporodik mert az nem élőlény de egy baktérium szaporodik ha fönn van rajtad a maszk akkor mit szeret a baktérium? a párás meleg környezetet szereti nem a túl meleget meg nem a száraz meleget hanem az ilyen párás meleget, na most a leheleteddel hideg levegő jön ki? nem száraz levegő jön ki? nem, hanem ezeknek az ellentéte tehát folyamatosan leheled ki a baktériumokat, azokat szépen tenyésznek és táptalajat biztosít a számára, a baktériumok számára mert pont azt a környezetet hozod létre amit a baktérium ahhoz hogy szaporodjon ugye ezt megteremted majd azt visszaszívod ha jól elszaporodott akkor sokat szívsz vissza amit már nem biztos hogy tud kezelni az immunrendszeret, főleg azért nem mert a levegővel Rögtön egyenesben megy a tüdődbe. Hoppá! Tüdődbe nem a nyáka keresztül jut be a szervezetedbe, a szárnyák atyáján keresztül, hanem a tüdődön keresztül. Közvetlenül. Nem véletlen, hogy a maszkot Pár óránként cserélik az egészségügyi dolgozók, kik használták elsősorban a műtősök. És mindig steril terél mappát vesznek föl, mit tudom, mi hány óránként, pont ezért, hogy ne legyen ebből probléma. De az emberek szerintet pár óránként cserélik a mosko. Na most ha végig gondolod azt amit mondtam utána is nézhetsz egyébként ez tök logikus, tök logikus nem 20 centire van tőled a maszk hanem közvetlen a szád előtt. ami simán a levegővétellel lehet látni a legtöbb maszknál hogy így mozog érted? pulzál, mikor kifújott dudorodik mikor beszívod, horpad tehát szépen szívják be az emberek a túltenyésztett baktériumokat kiváló arra hogy még több beteg legyen oké? Okay. vagy nem? hát ha cserélgetnék pár óránként akkor semmi gond nincs esze hogy netán köteleznek moszkosználatra, akkor cserégesd a moszkot, jó? lényeg az szóval érdekes, érdekes egy helyzet van, egy jobban megnézed az egészet érdekes egy világunk van és olyan minthogyha, ez nem számítanak nem számítanak tehát egy egészséges ember amelyik ugye nem igazán lehelget ki baktériumokat az, az a nincs ilyen probléma, érted? tehát azokkal sem volt akik nem tudom én, Kínában meg a nagyvárosokban ugye keleten maszkot hordtak a smog ellen, de az a smog ellen tehát itt van egy olyan világ amin azért érdemes gondolkodni hogy jelenleg mi van hogy a jelen problémáitól valamilyen szinten megvéd magadat, a jelen problémája az két dolog az egyik hogy betegséget okoz a másik probléma meg hogy agybetegséget okoz nem azt jelenti hogy megbetegszik az agyad hanem ilyen olyan mintha azt mondanák hogy agyatlan dolgokat kezdenek el művelni emberek és mintha agyukra menne a hülyeség az embereknek nyilván ez nem orvosi esetek de mégis azt látod hogy olyan dolgokat megcsinálnak az emberek ami a saját túlélésükkel ellentétes érted? mondom még egyszer a saját túlélésükkel Ellentétes. Tehát sajnos az embernek van egy furcsa tulajdonsága, hogyha valaki hagyja magát, akkor csak annyit kell csinálni, hogy sokszor kell ugyanazt elmondani, és az illető, mint egy robot, elkezdi csinálni azt. Érted? Hát még egyszer mondom tehát hogy az illető hagyja magát, mit jelent az hogy hagyja magát? hát az hogy olyan helyzetben van hogy nem gondol utána a dolgoknak az ember mikor nem szokott utána gondolni a dolgoknak? akkor hogyha problémái vannak ha egy embernek nincsenek problémái és jelentkezik egy dolog akkor fogja és utána néz annak a dolognak vagy utána gondol a dolognak és megteszi vagy nem teszi de az az ő döntése lesz de itt az emberek tehát nem tudom mennyire tudod hogy az nem szabad akarat hogyha egy nem kellően jó állapotú embernek számtalanszor elmondják azt hogy mit csináljon és az illető elkezdi azt csinálni, még egyszer mondom ez nem szabad akarat, ezt úgy hívják hogy manipuláció oké? Okay? tehát az a szabad akarat amikor az illető tényleg szabad akarattal rendelkezik azzal kapcsolatban hogy mit döntsön el de az nem szabad akarat amikor egy nem jó állapotú embernek addig nyomják, addig nyomják, addig nyomják míg nem csinálja meg, ha nem hiszed, hogy ez így van próbáld ki ugyanazt a dolgot három embernél egy jó állapotúnál mondd el neki egyszer-kétszer, nem fogja azt csinálni hogyha az túléles ellenes neki mondd el egy kevésbé jó állapotúnak aki még nem rossz állapotú de kevésbé jó állapotú tehát mondjuk ilyen rossz indulatú ember mondd el neki, neki sokszor el kell mondani és csinálni fogja mondd el, mondd el egy olyan embernek aki már mondjuk a haláltól nem messze van tehát mondjuk ágyban fekvő már hosszabb ideje egyszer elmondod neki és azt csinálja, egyszer érted? egyszer olyat simán megcsinál, ami a túlélés ellenes, a legelső ember, a jó állapotú az nem csinál olyat ami a túlélés ellenes hát emlékezz vissza mit csináltak az emberek? mire tanítottak gyerekkorodba? ha például beteg van otthon, ilyen fertőző beteg, tehát ilyen baktérium vagy bármivel fertőzött. tehát a légúti megbetegedés. Mit mondtak? Minél többet szellőztess. A maszkal hol a szellőztetés? Hm? Ez olyan, mintha bezárnám magad egy kalit kalitkába és ott lehelgetnél, érted? Ez pont olyan. Hol a tehát mindig azt tanultad gyerekkorban, egész életedben, hogyha betegség van a lakásban, szellőztes, minél többet. Érted? Akkor tanultad azt is, hogy mennyire fontos az, hogy tudjál venni jó levegőt. Maszkal, hogy veszel jó levegőt? Érted? Hogy menj ki a szabadban, vegyél jó levegőt. A maszkal rajtad, hogy tud? Gondolkosz. tehát az ember, gondold végig, tanították ezt neki egy gyerekkorban hogy hogy csináld, minnyájunknak a legtöbb ember ezt totál elfelejtette, mintha meg se történt volna, azért mert a média az most teljesen mást sugároz oké? Okay? az ember ha logikusan gondolkodik akkor rájönne dolgokra, de az ember nem tud rossz állapotban logikusan gondolkodni tehát egy, egy olyan ember aki mondjuk rossz indulatú, márpedig ha megnézed érdekes módon most az elmúlt két évben a legtöbb ember az minimum rossz indulatú. de az a minimum, de inkább annál rosszabb és ha ezt Végnézed, nem tudnak helyesen gondolkodni. Csak akkor tud az ember helyesen gondolkodni, ha följön egy viszonylag jó szintre. Érted? Egy olyan szintre, ahol az emberben már nincs rosszindulatú gondolat. Érted? Tehát amikor benned nincs rosszindulatú gondolat, na akkor vagy jó állapotban bármilyen rossz indulatú gondolatod van te nem vagy jó állapotban világos voltam és ha az ember rossz gondolatokat hoz létre magában márpedig magadban hozott létre az azt jelenti hogy nem tudsz abban az időszakban logikusan gondolkodni hanem hogy cselekszel úgy ahogy mondják sokszor kétféleképpen cselekszik ilyenkor az ember úgy ahogy ösztönösen cselekszik ez az egyik a másik meg úgy ahogy sokszor hallotta hogy cselekedjen oké okay? tehát nem úgy cselekszik ahogy kell hanem ösztönösen nem úgy cselekszik ahogy kell hanem úgy ahogy más mondja neki, más mondta neki sokszor és minél rosszabb állapotú, még egyszer mondom egy illető, annál kevesebb, ez a sok oké? Okay? annál kevesebb kell, szer kell az illetőnek elmondani hogy azt csinálja szóval egy érdekes világban élünk de most gondold végig ott vannak az emberek nagy magányukban ugye megint majd lesz távolságtartástól kezdve minden, nem mostanában majd hogyha ezek a világkiállításos dolgok lefutnak <gül> Tehát mostanában nem mert még ugye lesz valami világkiállítás itt nálunk ha azok lefutnak akkor ugye már mivel nagy számok lesznek ezért ugye valamit tenni kell a számok visszaszorítására csak ha megnézed az influenza adatokat azok mindig visszaszorultak de mindig érdekes mód. azok szépen olyan március április szépen szorultak mindig vissza tehát télen mindig mikor a legnagyobb az ilyen léguti megbetegedéses járvány hát amikor már megyünk kifelé a télből, tudod mikor még tél van de még nincs tavasz így a tél vége felé, amikor már nagyon elegük van az embereknek a szürkeségből, a sötétségből a, a kevés napfényből, érted? abból hogy állandóan öltözködni kell meg állandóan vetkőzni kell, érted? egy csomó idő elmegy az öltözéssel meg a vetkőzéssel, nem tudunk úgy mozogni attól a rengeteg ruhától tehát amikor az embereknek ebben ezekben már hót elegük van na akkor van a legmagasabb szinten a járvány és amikor ezekből megyünk kifele és már nem kell annyi ruha, már hosszabbodnak a nappalok, már a napocska is elég sokat kisüt úgy csökken a járvány, nem hiszed nézd meg az adatokat, hát nézd meg hát ameddig nem törlik esetleg ki a google-ból az adatokat addig tudod megnézni Hát ha most gondold végig, ugye ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy lementettük a, a tavalyi e, halálozási adatokat, és akkor utána megnéztük tavaly tavasszal, és megnőtt a tavalyi, tehát hav, havisztételbe lementettük, és a, az év utolsó felébe, a tavalyi év utolsó felébe, elkezdtek nőni visszamenőleg a halálozási adatok érdekes mód hogy a fenébe haltak meg többen visszamenőleg hogy ja, elvesztek a, és utólag megtalálták igen. azok voltak az eltűntek biztos, igen de előtte sose volt ilyen érdekes mód mert ha valaki az eltűnt kiderül, hogy mit tudom én, mikor tűnt el, megtalálják a hulláját, akkor nem szokták visszadátumozni, mit tudom én, hat hónapra, érted? Akkor arra szokták dátumozni, amikor megtalálják a hulláját. Szóval a lényeg az, hogy de nem kis adattal, tehát úgy nyáron elkezdődött növekedni a számok, és, és november-decemberben már komoly számadattal többen haltak meg mint így van mint előtte adott hónap után statisztikai adatok alapján de nyilván nem egyik hónapról a másikra született meg, hanem mindig ilyen két hónapos csúszással születtek meg a statisztikai adatok és ahhoz képest mit tudom én mi mondjuk fél évre rá hirtelen múltban többen haltak meg na szóval a lényeg az hogy érdekesek ezek a dolgok, általában a számok nem hazudnak, ezt tanultad nem matekból Ez számok azok nem hazudnak de a számokkal lehet játszani azt is tudod, nem? na most például hogy ma, ma eszembe jutott egy dolog hogy gondold végig hol volt ilyen hogy hogy valakinek mondjuk van egy náthája, vagy netántán influenzája mert ugye nem csak covid van hanem van nátha is meg influenza is vagy esetleg köhög, az akkor már negyedik érted? van valami torokgyulladása, érted? na most és fogja magát és abban a pillanatban szalad leteszteltetni magát annyit letesztelték mikor kórházba ment kétszer és az elsőt mikor bedugták a pcr-tesztet ugye bedugták az orrába hát azt nem tudta hogy milyen lesz azt még hagyta a másodikat a jó istennek nem akarta engedni mert olyan fájdalomos volt megkérdezték hogy miért nem engedi és akkor azt mondta hogy azért nem engedi mert fáj mert olyan fájdalmas volt, és embere ezt beengedik be az orrukba, érted? Kéri. Kéri. És, és úgy hogy kérik, ők kérik hogy dugdossák fel az orrukba Na mondom ez nekem jó példa volt hogy anyu a Istennek nem engedte a másodikat mert hogy olyan fájdalmas volt az első Hát azért gondold végig majdnem az agyadig azt a hosszú, ilyen bazi hosszú pálcát, érted? De nem, nem akkorát, mint mondjuk egy fülpiszkáló, hanem annál jóval hosszabb. Na azt fődugják, A jó Istenbe ide föl. Ha persze, hogy fájt neki. És emberek elmennek önként ilyet. A véradás se kellemes, ha vesznek az embertől vért de közel nem olyan fájdalmas tehát anyu nem csinált mikor vért vettek tőle hogy utána nem engedte érted? lehetett utána bármikor vért venni tőle de ezt a PCA tesztet ezt a tesz másodikat nem akarta engedni szóval a lényeg az hogy milyen fura és akkor elmennek az emberek náthával, elmennek az emberek mit tudom influenzával elmenek az emberek mondjuk torokgyulladással vagy köhögéssel megmérettetni hogy hát ha neki covidja van és mit mondanak? hát covidod van <gül> érted? magyarul generálják a számokat a számokat generálják, elég érdekes kicsit érthetetlen, nem? mi, mi a manaért generáljuk a számokat? De hát a lakosság generálja nekünk úgy van védettség itt kártyánk az egész családnak hogy nem olthattuk be magunkat és abból többünknek semmilyen tünete nem volt tehát nekem pár héttel ezelőtt csinálták meg a védettségi kártyámat én tavaly február vagy az idén februárban voltam utoljára megfázva de ilyen enyhe megfázás volt, csak nem, nem, nem komoly és én azóta nem voltam megfázva és mégis védett vagyok, érted? és ugyanúgy az egész család, mind a hatunk az védett pedig többünknek semmilyen légúti megbetegedése nem volt, volt akinek volt de volt akinek nem volt, de nem csak mi mentünk hanem még összeszerveztünk egy pár embert is, nem mentünk, kihívtuk házhoz ne kelljen menni és többen csináltuk ezt a tesztet és hányan összesen? azt mondja 6-9-en 9 és mindenkinek meglett a védettség igazolása, tehát mindenkinek ott van az ellenanyaga a szervezetében és senki nem oltotta be magát, érted? és megvan a védettségi kártya tehát csak azért mondom hogy hogy hát olyanok is akik tényleg átestek rajta bizonyítottan átestek rajta, meg megállapították, hogy ő covidos hát azok is beoltatják magukat tehát nézd már utána annak, megint ne hidd el amit én mondok, nézz utána hogy mi az ami a leginkább véd egy, beteg, egy fertőző betegséggel szembe ha átestél rajta nem az oltás az oltást csak másodszorban, hanem a átesté rajta. Oké? Okay? Tehát azok az emberek a világban bárhol, akik átestek valamilyen fertőző betegségen, védettebbek, mint akiket beoltottak azzal a, a, a, a, a járványjal, tehát a fertőző betegséggel szembe. Oké? Okay? ha nem hiszed ennek nézd utána, jó? tehát bárhol a világon ez így működik tehát legalább ha valaki mit tudom én be akarja magát oltat, semmi gond, ne. csak először nézesse már meg magát hogy hogy van-e benne ellenanyag, ha van -e ellenanyag benne akkor minek oltatod be magad? Hm? ja mert azt mondja a média, jó hát ottasd be magad mert azt mondja a média, te dolgod csak azért mondom hogy totál felesleges tehát miért totál felesleges és én következőt mondtam ebben kapcsolatban senki nem tudja mi van benne az oltásokban érted? és a józan paraszti észel lévő emberektől hallottam hogy azért nem mutatja be magát mert ki tudja mi van a hát az ember meg tartózkodjon ott olyan, hát figyeld elmész egy boltba vásárolsz egy terméket, élelmiszerterméket vagy akár vásárolsz egy üdítőt, el tudod olvasni hogy mi van benne pedig az nem a véredbe megy közvetlenül hanem a gyomrodon keresztül szívódik föl, érted? na most van egy általános dolog ami a vérbe bekerül az a legtöbb esetben tudod hogy távozik vércserével érted? tehát hogyha kicserélik a, kicserélik a vérét akkor távozik, hogy a vérből távozzon valami ami a vérbe bekerül tudod mi kell hozzá? speciális olyan dolgok amit most nem fogok tanítani mert már tanítottam a képzésekbe a leszoktató kócsban tanítottam tehát mondok példát ha valaki például drogozott Az azt jelenti, hogy előbb-utóbb bekerült a vérbe a drog. Majd a vér szétszállítja a drogot az összes sejtbe. Ami azt jelenti, hogy onnan nem lehet egy könnyen kiszedni. Érted? tehát megvan hozzá a speciális módszer hogy mit kell tenni hogy, hogy mi lesz az eredménye tehát olyan tünetei lesznek a drogosnak akkor is ha abbahagyta a drogozást mintha drogozna időnként, érted? azért mert a sejtjeiben ott vannak a drogmaradványok és a drog drogot a vér szállította a sejtekbe, érted? tehát a kikerülés az azt jelenti hogy bekerül a sejtekbe az az anyag amit a vér szállít és onnan bazi nehéz kiszedni és évtizedek múlva is ott van a sejtekben a drog, érted? ugyanúgy bármi olyan anyag, ami idegen, érted? tehát ugye a legtöbb anyag, mert mit csinálnak a droggal? a legtöbb droggal? hát vénásan beadják oké? Okay? ugyanez a probléma Hogy beadnak valamit vénáson akkor nincs szűrőrendszer amin átmegy az embernek van egy immunrendszere ami magában egy szűrőrendszer és a szűrőrendszert kihagyják amikor közvetlenül a vérbe adnak valamit tehát nézd meg ha egy mérget mikor amerikában méreggel gyilkolnak meg valakit nem a szájunk keresztül adják be hanem közvetlenül a véráramba adják be az inekcióval és az azt jelenti hogy az illető pár másodperc múlva halott ha ezt ugyanazt szájon keresztül adta, adták volna be még az sem biztos hogy belehalna, érted? tehát most gondold végig hogy azért mert mit tudom én jó üzlet vagy nem akarok most összeesküvés elméleteket gyártani mert már gyártottak ebben kapcsolatban sokat de, ha, de egy dolgot mondunk, az egészség az egy baromi jó üzlet, illetve a betegség az egy baromi jó üzlet de az egészség megelőzés vagy a betegség megelőzés is az egy jó üzlet de nem véletlenül mit tudom én anno, annak idején a Rockefeller család mikor kötelezte az állam a második világháború idején az amerikai állam hogy hogy ossza meg a részvényeit, mert ugye az amerikai olaj kitermelésnek a 70%-a rockefeller család kezében volt és amikor kötelezte az amerikai állam hogy adja el a részvényeket akkor ő tudod mibe cserélt részvényt az a német Eagle Farbe nevezetű gyógyszergyár részvényeit tehát cserélték ki és beszállt a gyógyszergyártásba a rockefeller, na most onnantól mikor a gyógyszergyártásba beszállt a rockefeller onnantól kezdték el megtiltani a természetgyógyászatot az USA-ban majd szerte a világban oké? Okay? tehát onnantól azért hogy gyógyszerekkel gyógyítsák az embereket és ne a természetből beszerzett termékekkel ez azt jelenti hogy üzletet csináltak a gyógyszerből, na most tudni kellene azt mindenkinek hogy átlagosan egy levélgyógyszer amilyen 10-20 darab tudod, gyakorlatilag az annak a, a költsége előállítási költsége annyi mint abból a levélből egy szemnek amit eladnak, érted? tehát gyakorlatilag akkor megnézheted hogy körülbelül 1000-2000 százalékos Haszonnal értékesítik a gyógyszereket. Érted? És gyakorlatilag mondjuk azt, hogy egy oltás is, idéző ebben gyógyszer. Nem? Tehát, ha megnézed, egy óriási biznisz a gyógyszergyártás, nagyobb biznisz, mint a kábítószer. Tényleg. Mert ugye a gyógyszergyártás az legális, a kábítószergyártás az nem legális, és ezáltal ugye hát az illegalitás miatt ugye többet kell rákölteni az olyan fajta forgalmazásra, ez a susmusos forgalmazásra. Szóval a lényeg az, hogy de a gyógyszer az ugye forgalmazható ugye sok, Magyarországon nagyon sok gyógyszer gyakorlatilag szabadon forgalmazható tehát vény nélkül forgalmazható és az azt jelenti hogy az emberek vehetik nyakra főre a gyógyszereket óriási hasznukat termelve ezáltal a gyógyszergyáraknak amit természetesen a részvényeseik nem feltétlenül így látják szóval lényeg az hogy hogy érdekes világban élünk ezek ilyen kis információk nem kell ezeket elhinni nem. nekem mindegy hogy te mit hiszel én elmondtam ezeket a dolgokat aztán azt kezdesz ezzel az információval amit akarsz jó? tehát ugyanúgy ahogy a média Egyéb dolgaira rám is vonatkozik, hogy annak, amit én mondok, nyugodtan néz utána. Jó? Semmi gond nincs ezzel. Bár ugye a média ezt nem mondja, hogy amit a média mondanak, néz utána, de én mondom, hogy nyugodtan néz utána. Jó? Hát hála Istennek, egy olyan világban élünk, hogy sok, sok minden fel, sok minden információ fellelhető az interneten, csak egy kis kutakodást és természetesen időt vesz igénybe szóval a lényeg az, hogy nézzük meg mivel is foglalkozunk, mert hát eddig az még nem volt gondolatban ja, nem ez a lényeg, ezen gyorsan túllépünk, itt, itt nézzük, mit csinálunk képzéseink vannak ami a coach képzés egyik általam kifejlesztett fajtája. Tehát nem olyan, mint a többi kocsképzés. Ezt én fejlesztettem ki, hogy milyen legyen. Mert nekem van egy küldetésem. Az a küldetésem, azért mi a küldetés szó, jó, nézzük meg tehát a küldetése minden embernek az amiért leszületett erre a bolygóra jó? Tehát nincs más küldetés, az a küldetés amiért leszülettél jó? tehát egy cégnek például lehet célja de küldetése nem, mert a küldetése az gyakorlatilag csak az embereknek lehet jó? és ezáltal lehet olyan hogy egy embernek van egy küldetése és akkor ő azt mondja hogy a cégének is az a küldetése, ha ő a tulajdonos meg ő annak a cégnek a vezetője de hát ez egy más kérdés, szóval a lényeg az hogy van egy küldetésem, a küldetésem pedig az amit a fentiek róttak ki rám ezt a küldetést, mi egyébként ők rótták ki a saját küldetését tehát a fentiek róttak ki rám hogy kicsit másabb mint a többi embernek az hogy az embereket olyan tudatossági szintre juttassam, ezt egyedül sajnos nem tudom megcsinálni tehát az én vezetésemmel olyan tudatossági szintre jussanak hogy képesek legyenek visszatérni ahonnan jöttek oda ez mit jelent? Hát, tehát hogy visszabújjál édesanyád hasában <gül> nem erről van szó az ember az alapvetően két dologból áll ez a kérdés hogy te melyik vagy tehát mit gondolsz magadról? tehát te részben test vagy anyag, részben szellemlény a szellemlény részed az a lelked tehát alapvetően az ember így határozható meg, ha a testünket jobban megvizsgáljuk, ha a testünkben nem lenne egy szellemlény az állatokban nincs, téves az a bármilyen tanítás hogy bennük van életenergia van az egy teljesen más dolog, az energia, az nem egy konkrét szellemlény a szellemlény azt jelenti hogy egy értelmes olyan lény amely önálló működésre képes tehát benned van egy olyan lény amely önálló működésre képes sőt ez az önállósága olyan hogy akár amikor alszol kiléphet belőled sőt olyan hogy ha megtanulod akkor kiléphetsz a saját testedből tehát ez a szellemlény ez az azt jelenti hogy mondom önálló működésre képes az állatokban nincs egy olyan lény amely önálló működésre képes csak kizárólag az emberben természetesen az embernek is van életenergiája ugyanúgy mint az állatoknak és ugye amikor ez az életenergia elhagy bennünket akkor halunk meg és minden élő lény akkor pusztul el amikor az életenergiája elhagyja. Jó, de ez egy más kérdés. Tehát, de van bennünk egy lélek. Tehát attól, hogy a testünkben van életenergia, és élünk, és élőlényként működünk, attól, ha az életenergia elhagy minket, a lelkünk az nem pusztul el világos ez? hanem egyszerűen fogja és kilép a testből amint az életenergia elhagyja az illetőt, kilép a testből és él tovább mi se történt volna, most az csak részletkérdés hogy egy lélek testben van vagy testen kívül abból a szempontból nem részletkérdés hogy itt a földön vagyunk és gondold végig, benned egy olyan lélek van, amely simán létezett test nélkül. Tehát simán létezett test nélkül. Nem az előtt, ahogy megszülettél ide a Földre, hanem mondjuk évezredek vagy évmilliókkal ezelőtt. Érted? Simán létezett test nélkül na most itt van most egy olyan testben ami nélkül meg látszólag nem működik miért? nagyon egyszerű mert egy léleknek hogy testen kívül működjön tudásának kell lenni ahhoz hogy ez hogy működik és hogy működjön ő testen kívül, világos ez? ha nincs tudása akkor ő nagyon-nagyon ragaszkodik a saját testéhez világos ez? és ezért nem lép ki mert attól fél hogy akkor a test meghal és akkor vele mi lesz tehát lényeg az hogy az embereknek a lelkének mikor beszületett ebbe a testben nem volt meg az a tudása hogy ő tud létezni testen kívül is nem volt meg ez a tudása, miért nem? mert mielőtt lejöttél a földre nem akkor mikor megszülettél mikor kibújtál anyjukát hasából és nem akkor hanem akkor jöttél a földre mint lélek amikor megfogantál és amikor megfogantál, úgy fogantál meg hogy nulla múltbéli tudással nulla, tehát kitörölték az összes létezésedből mint szellemlény létezésedből az összes tudást még azt is kitörölték amit a létközi állapotban tapasztaltál, tehát minden a lélek úgy működik hogy ha kitörlik a tudását teljes egészében akkor gyakorlatilag egy dolog marad benne a feltétel nélküli szeretet tehát amikor a teremtő létrehozta a lelkedet önmagából akkor automatikusan tudás nélkül rendelkeztél a feltétlen szeretet képességével majd erre ugye később mások is rájöttek a, teremtők, a teremtő teremtettjei hogy meg tudják csinálni azt amit a teremtő hogy tudás nélkül legyen nem létrejöjjön legyen egy lélek tehát ugye a, a lelkek nem tudnak létrehozni egy lelket csak a teremtő tud a világegyetemben létrehozni egy lelket a lelkek nem tudnak létrehozni egy lelket, de meg tudják azt csinálni, olyan technikai szinten működnek hogy az egyik lélek a másiknak kitörője a tudását, világos ez? és tök mindegy hány milliárd évet élt le az illető, nulla tudással rendelkezzen tehát annyi tudással rendelkezzen mint mikor a teremtő kiválasztotta önmagából, világos ez? ez azt jelenti hogy a ezáltal a lélek nem tudja hogy ő létezhetne testen kívül nem tudja hogy neki voltak előző életei nem tudja hogy mi történt egészen odáig hogy a teremtő létrehozta saját magából ezt mind nem tudja ezáltal hogy nem tudja hát nyilvánvaló hogy nem tud olyan dolgokat például hogy hogy lépjen ki a testéből vagy nem tud olyan dolgokat hogy hogy miért jó lenne az neki hogyha testen kívül működne nem tudja azt hogy honnan jött nem tudja azt hogy hol élte le esetleg a több millió vagy több milliárd évét nem tudja és ezáltal hogy nem tudja gyakorlatilag mennyit tud? amennyit megéltél annyit tud érted? amennyit tanultál annyit tud amennyit támogatták a fentiek a tudását annyit tud slussz többet nem tud mert törölt tudattal jöttél létre tehát nulla tudattal jött létre ide a lélek ebbe az életébe mármint ebbe a testbe tehát nem tudja az ember hogy ő honnan jött de mégis van minden vagy legalábbis sok emberben főleg a szellemileg egy kicsit fejlettebb emberekben van egy olyan belső érzés hogy hogy mintha nem ez lenne az én világom nem azért mert ilyen olyan bajok vannak, nem azért hanem egy ilyen olyan érzés amit ugye a legtöbb ember nem tud hova tenni hogy mintha nem ez lenne a világom és, és hogyha én ezt a világot elhagyom akkor akkor nincsen hogy vége érted? tehát ezt a legtöbb ember magától érzi, de én, megint az imént mit mondtam? minél több olyan dolgot mondanak valakinek amivel át tudják idézőjebb programozni, manipulálni annál jobban azt hisz amire manipulálják és ha arra manipulálják hogy nincs utána semmi és mindent ebben az életében kell megélni akkor ő azt hiszi egy idő után hogy és elnyomja azt hogy van utána a léleknek élet elnyomja és az erősödik meg benne hogy az élet után nincs más tehát az élet után a nagy semmi van a nagy üresség magyarul az élet után meghal mindene nem csak a teste hanem a lelke is és ha az emberek ezt elhiszik akkor elnyomják azt hogy hát de valami mi miatt én élek tovább majd amikor meghalok és, és valahogy ez, ez a világ ez, ez olyan furcsa számomra mintha nem ide lennék mert hát nem is ide vagy, ami annyit jelent hogy hova valósi vagy hát egy olyan világba valósi vagy ahol a szellemlényeknek van mérhetetlen tudása hozzánk képest tehát amikor egy ember olyan tudatossági szintre jut hogy megszerzi azokat a tudásokat és képességeket ami ahhoz kell hogy képes legyen a feltétel nélküli szeretettel való működésre és ez alapján történő működésre akkor tud egy olyan szintre jutni hogy visszakerülhet odahova ahonnan jött ez pedig mondom egy olyan világ ahol mérhetetlen tudással tudsz rendelkezni tehát a bolygón ha mondhatjuk azt, hogy az egész emberiségnek nem lesz, nincs annyi tudása, mint mondjuk mikor visszakerülsz és neked lesz. Ugyanis visszakapod az összes tudásodat, amit éltél onnan, hogy a teremtőd ki szakított magából és azért az egész emberiségnek nincs annyi tudása, megmondom miért? mert az egész emberiség tudásának nagy része egyszintű tehát nem kiemelkedő oké? Okay? és ezáltal mivel egyszintű és nem kiemelkedő ezért a tudás nem adódik össze csak az a tudás tud összeadódni ami magasabb szintű mint a másiké világos ez? tehát hogyha két ember ugyanazt tudja akkor az nem lesz több tudás, az akkor lesz több hogyha az egyik többet tud a másik kevesebbet és akkor is csak annyival lesz több mint amennyivel a másik többet tud, világos ez? tehát most gondold végig hogy milliárd években beszélünk a lelkekről és milliárd éve, évek alatt mennyi olyan tudást gyűjtöttek össze amit itt nem tud az ember összegyűjteni 80 év alatt hát azt a tudást most visszakapnád amivel rendelkezel amit mindig ugye elmentettek és utána töröltek mármint úgy töröltek hogy benned a lelkedből kitörölték, azt visszakapnád hát gyakorlatilag a tested nem bírna érted? ami azt jelenti hogy azonnal fognád és ott hagynád a testedet és soha többé nem néznél a testedre ezért a tested nem bírna, érted? legjobb esetben kómába maradnál az a legjobb eset ha életben tartanának mesterségesen de ha ez nem történne meg akkor a tested az kimúlna. tehát egyetlen egy ember sem maradna benne a testében azzal a tudással ha visszakapna a tudását és az összes test meghalna a földön és csak úgy mondom érdekességként, tehát szóval lényeg az, hogy mi itt vagyunk emberek és tudomásunk sincs olyan dolgokról, hogy nekünk van egy küldetésünk, hogy visszakerüljünk abba a létformába, jött, amiből jöttünk érted? és minden ember, és ehhez az élet ad egy olyan, a földi élet egy olyan tapasztalatot, hogy te megéld a rosszat, a jót és ennek különböző számtalan verzióját, hogy pontos különbséget tudj tenni a jó és a rossz, a helyes és a helytelen között és ha majd visszakerülsz azt tedd ami helyes és jó és ha találkozol helytelennel vagy nem jóval akkor azt kijavítsd, világos ez? na most ezt ha megnézed most a legtöbb ember nem tudja megcsinálni oké? Okay? és ha megnéznéd, végignéznéd az egész emberiséget nem sok ember találnál aki ezt meg tudja csinálni tehát nem egy, száz, egy ezred százalék lenne hanem <gül> hogy találnál a bolygón mondjuk 10-20 embert akkor sokat mondok az egész bolygó jó? szóval lényeg az hogy nem tudom hogy te hogy gondolkozol hogy neked mi a küldetésed de minden embernek az lenne a küldetése hogy egy magasabb létformába kerüljön és én azt a küldetést kaptam hogy erre az útra rátegyelek benneteket és haladjatok ezen az úton. Oké? Okay? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Hát nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklós ezt a megint nagyon érdekes előadást. Azt hiszem, erre minden embernek szüksége lenne tudnia, hogy honnan jöttünk és hová megyünk és hogy ez a küldetésünk. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy a PPH rám talált, mert nem én találtam a PPH-ra. 5 éve vagyok itt tanuló. Azt javaslom ö, mindenkinek, ha már találkozott a PPH-val, a Nyílt Akadémiával, bármilyen formában, itt a helye, nincsenek véletlenek. Mi már megtapasztaltuk, hogy Szedlacsik Miklós, amit tanít ami tanácsot ad, az tiszta, hiteles forrásból kapja. Ha jobb világban szeretnél élni, azért vagyunk itt a Földön, mert nekünk kell létrehozni. Cselekfő gondolat, mit sem ér cselekültetek nélkül. Ehhez itt megvan minden tudás és minden segítség, alkalmazási technikák és összefogás. Mindez egy olyan olcsó összegért, amit szerintem mindenki ki tud szorítani, 30 óra tudásért 9800 forint, tehát 330 forint óránként egy kávét nem adnak érte máshol egy tanácsadásért a többszörösét ennek elkérik, vagy bármelyik előadó 10 20 forint egy óráért ami motivációs semmire nem mész a következő problémánál egy újabb tanításra van szükség, vagy egy újabb tanácsodásra még több pénzért itt olyan szintű tudást és segítséget kapunk, ami valóban mi magunk tudunk alkalmazni a saját életünkben és meg tudjuk tanítani másoknak, hogy ők is képessé váljanak erre Hát én is nagyon szépen köszönöm Miklósnak ezt a színvonalas előadást hát én nekem két dolog jutott eszembe az előadás alatt az egyik a pistabácsi, aki kijön a gyógyszertárból és eldobja a gyógyszert és oda menek hozzá Pistabácsi miért dobta el? hát tudja azért mert elmentem az orvoshoz hogy megéljen az is De elmentem a gyógyszertárba hogy éjen az is és eldobom a gyógyszert hogy megéljek én is <gül> hogy éljek én is a másik olyan dolog hogy az a szint hogy az előbb mondta Miklós hogy körülbelül egy szinten vagyunk mint átlag emberek itt erre csak azt tudom mondani, hogy én ismerek egy embert, aki azért jóval felettünk van, mint mi átlagemberek. Ez pedig úgy hívják, hogy Szedlacsik Miklós. És én nagyon köszönöm neki, hogy egyáltalán itt lehetek és a PPH-nál tanulhatok. Egy olyan tudást ad nekünk, amivel meg tudjuk változtatni egész életünket, szokásainktól kezdve mindent. És egy olyan életformát él és tanít, amit ad nekünk, ami. Egyedülálló példaképnek tartom. Követni kell. Itt az a lehetőség, hogy gyertektik is. Ugye sokan mondják azt, hogy majd eljön az idő annak is, mikor én belépek a PPH-ba. Hát erre csak egy dolgot tudok mondani, hogy az idő nem jön, hanem megy. Ha elszalasztod az időt, ezt máskor nem fogod visszakapni. Most szünetet tartunk, szünet után hangulatjavító kócsképzésünk lesz. A személyiségfejlesztő ja, elnézést, <gül> melyel szeretettel várunk. Ha részt tudsz venni, akkor tartsál velünk. Ha úgy érzed, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részt vettél. Velünk megtiszteltél bennünket a jelenléteddel, és köszönjük szépen a részvétedet. Most pedig 25 perc szünetet következik. Nagyon szépen köszönöm.